A jó előadó ismérve nem az előadás tartalmában rejlik, hanem azokban a színészi készségekben, amelyeket előadás közben alkalmaz. Amikor színpadra hívnak minket, akkor van egy színpadunk, merjük használni. Merjük használni a teret, érezzük magunkat komfortosan, otthonosan, és a közönség is érezze, hogy hazaérkeztél. De hogyan használd a teret? Nem mindegy, a tudatalattival szeretnénk kommunikálni, vagyis rásegíteni a néző közönséget arra, hogy folyamatosan kövessenek, folyamatosan veled legyenek, és átültessék a hallottakat saját életükbe. Amikor ránézel a színpadra, úgy kell azt elképzelni, mint egy idővonalat. kép akkor, amikor történetet mesélünk. A színpad elősű része a tanításra szolgál, a hátsó része pedig a történetmesélésre. Hogyha történetet szeretnénk mesélni, azt szeretnénk a közönségből kiváltani, hogy merjenek nyugodtan, hátradőlni, kényelembe helyezni magukat és csak élvezzék a sztorit. Nem kell jegyzetelni, csak az élményt kell átadni. Hogyha az idővonarról beszélünk, akkor osszuk fel magát a színpadot. És itt van a múlt. Szeretnél elmesélni egy 2010 nyarában történt történetet? Érezze a közönség azt, hogy itt van most. Ez az a pontja a színpadnak. Ahol 2010 nyara van jelen pillanatban. Nagyon fontos, ugye, hogy ők akkor egyértelműen balra fognak nézni, tehát a figyelmük balra tendál, ami, hogyha egy idővonalat tekintünk, akkor a múltban van. Ugye neked, mint előadó, tükrözve kell nézned, nekem személy szerint ez most a jobb oldalon van. De hát mindenféleképpen ugye a közönség szemével kell néznünk mindent. Itt van 2010 nyara, elmeséled, hogy itt most jelenleg mi történik 2010 nyarán. Folytatódik a story és ugrasz egyet 2015 őszére, akkor viszont beállsz ide, mert az idővonalon folytatod a történetet. Nem kell kommentálni, nem kell mondani, érezni fogják. Sokkal jobban át fog menni az információ akkor, hogyha így használod ezt a tudást. És hogyha jelenről van szó, vagy a jövőről, akkor lépünk a színpad másik végére, mert akkor ugye a közönség már jobbra fog tekinteni a jelenbe, vagy a jövőbe, és Tudjuk nagyon jól, hogyha valaki, akihez nézünk, jobbra néz, akkor gondolkozik, vizualizál, és kitalál valamit éppen. Ezáltal, hogyha jobbra néznek, és elősegíted őket, hogy jobbra tekintsenek, akkor sokkal jobban fognak tudni vizualizálni, és elképzelni azt a szituációt, azt a helyzetet, amiben éppen te benne vagy. Viszont, hogyha tanítani szeretnél, akkor mindenféleképpen előreállj, mert ezzel azt sugallott, hogy igenis itt az idő jegyzetelni, itt az idő a tanulásra. Egy dologra viszont nagyon figyeljünk oda, már mondtam, de ismétlés a tudás anyja, hogy ne vaciláljunk a színpadon, és ne dölöngéljünk előre-hátra, mert azzal, ha mondunk valamit, és közben hátra lépünk, azt sugalljuk, hogy mi sem hisszük el azt, amit mondunk, és a hitelességet fogja bánni. Köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottál, remélem hasznosnak tartottad. Gergis Dani voltam, kövess, lájkolj, kommentelj, iratkozz fel, és inspirálódjunk együtt legközelebb is.